I'm flying, I'm flying, I'm flying, I'm flying, I'm flying, I'm flying, I'm flying, עצוב, נשכח או קצת עזוב אם קורה לי שפתאום אין לי שמש במרות את עיניי אני עוצם מתרכז ומזמזם שיר חדש או שיר אחר שיהיה לי לחבר שיר שיר שיר, שיר אל תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצו בליר שיר מהקים יואו, זה כל כך נעים לשיר זה עושה לי נעים בלב דרוח, שבתה אם בדרך אין תברור והשביל כבר לא ברור מה קורה? אם האור שלך קבוי והאושר לא מצוי אז תפנה אל תוך לבך אל האור בתוך לך יעלה אז כל בהיר ואיתו שיר, אל תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצו בהיר שיר בכל גם אתה יכול להאיר <אח> <אח> אז שיר שיר שיר אל תפסיק לשיר <אח> תגלה את הכל ותפיצו בהיר <אח> שירו איתנו שיר בכל, Naim le hakim. Naim אל hakim. Al